השאלה המוצגת לפנינו هي כמה קיסמים דרושים כדי ליצור את הצורה החמישים של הסדרה הזו? אז בואו נסתכל על הרצף, על הסדרה שכאן. הצורה הראשונה בסדרה, הצורות נראות כמו בתים קטנים. כמה קיסמים יש בה? יש לנו 1, 2, 3, 4, 5, 6 קיסמים. כלומר, לא הבייקט הראשון, לצורה הראשונה, יש שישה קיסמים. כמה יש לנו בצורה השנייה? ובכן, יהיו לנו השישה הראשונים, נכון? השישה של הצורה הראשונה שכאן. תנו לי רק לסמן זות. זו הצורה הראשונה שלנו. וכמה קיסמים חדשים יהיו עכשיו? יש 1, 2, 3, 4, 5. כלומר, יש, עוד, יש לנו שישה ועוד 5 קיסמים. יש לנו שישה מהצורה הראשונה ועוד 5. וסך הכל, 11 קיסמים. ועלה. מה קורה בצורה השלישית? הבית הקטן, השלישי, העשוי כיסמים. עכשיו יש לנו את הצורה של שני הבתים. יש לנו אותם כאן. זה בדיוק מה שהיה לנו בצורה השנייה שלנו. זה כאן. וכמה עוד יש לנו? וכן, זה יהיה שוב אותו דבר. הוספנו שוב את התוספת לבית שלנו. אפשר לראות זאת כך. מעין תוספת קבועה. יש לנו אחד, שניים, שלושה, ארבעה, חמישה. ונראה שבכל פעם שאנחנו ממשיכים ברצף, או מוסיפים עוד דיבר על הסדרה, אנחנו מוסיפים עוד חמישה קיסמים. אם כך, כאן יהיה לנו 11 ועוד 5, יש 11 קיסמים בחלק הזה, והנה כאן עוד 5, 11 ועוד 5 שהם 16, וכאן גם יש לנו 16 בחלק הזה, החלק הזה של הציורי מורכב משישה עשר קיסמים, אם נצייר את כולו, ואליו נוסיף חמישה קיסמים כאן, ויהיו לנו 16 ועוד חמישה, שהם 21 קיסמים. אז איך נדע כמה קיסמים יהיו לנו בצורה ה-50? אני יכול לצייר 50 צורות, אבל זה ייקח המון זמן. אז מה שצריך לעשות זה לראות איזשהו רצף, איזו תבנית כאן לכל אחד, אנחנו הרי מוסיפים 5. אנחנו יכולים למצוא נוסחה לעיוור ה-n. כמה קיסמים יש לעיוור ה-n? אז כאן, בצורה הראשונה, יש לנו, אפשר לראות זאת כך, יש לנו... 5 ועוד אחד, או אחד ועוד חמש וואחד אחד וואחד חמש כי הם סמנים כמובן יש לנו אחד זה אפשר אדם יגש ותמיד איזה كان וישו חמש كان כח שזה ההיבר הראשון שלנו בסידרה ההיבר השני שלנו מה יש לנו יש לנו שש שזה אחד וואחד חמש ועוד חמש נוספ וואחד חמש זה זה פה וואחד חמש נוספ וההיבר השלישי ברצף שלנו מה יש בו יש לנו את כל מה שחייה בהיבר השני אז 1 ועוד 5 ועוד 5, ואז יש לנו עוד 5. אני אסמן זאת בירוק. יש לנו 5. ולבסוף בעבר הרביעי, מה יש לנו? יש לנו ובכן ברביעי, ברביעי יש לנו את כל אלה, מה שיש לנו בשלישי. כלומר 1 ועוד 5 ועוד 5 ועוד 5. ואז מוסיפים עוד 5. הוספנו 5 רביעי. הוספנו 5 רביעי כאן. אז למה עשיתי את זה בדרך הזאת? הרי כתבתי את הראשון בצורת 1 ועוד 5 ולא 6. כי עכשיו אפשר לראות. היה 1 ואליו הוספתי 5. עכשיו יש לי 1 עם 2 חמשים. עכשיו יש לי 1 ושלושה חמשים. וכאן יש לי 1 וארבעה חמשים. וכך אפשר לראות את התבנית. אם היה לי העיוור יהיו לו 1 ועוד אין פעמים 5 קיסמים, נכון? לאיבר יש 5, 1, לאיבר השני יש 2, 50, לאיבר השלישי יש 3, 50, לאיבר רבי יש 4, 50. לכן לאיבר ה-n, אם הוא למשל האיבר יהיו לו 1 ועוד 10, 5 קיסמים. אז זה n, אני עושה הפשטה כאן. אם זה n, יהיו לי 1 ועוד, סליחה, 1 ועוד 5 כפול n, נכון? ותבדקו את זה. אם n הוא 1, זה יהיה 5 כפול 1. אם n הוא 2, נקבל 5 כפול 2. כש-N הוא 3, 5 כפול 3. לכן בעיבר החמישי, החמישים, אם אנחנו מחפשים את העיבר החמישים, כמה קיסמים יהיו? ובכן, יהיו לנו 1 ועוד 5 כפול 50, נכון? ה שלנו הוא 50 עכשיו. נקבל 5 כפול 50, שהיה 250. ל-250 אלו נוסיף 1, כלומר יהיו לנו 251. נצטארח 251 כי הם סמנים כדי ליבנות את הזרחה 50 בסידור הזה.